اقبلت في استديوات يا للاستماع احمد واستقبله العروسه ثم العريس يا ما شاء الله ما احنا بنغدره وش حلوها بنت شق تفتخر باللي وصل مرحبا مليون مره بالحلوها مرحبا ونسوقها في ولا في فرح, فرح, فرح بنت شق يعقد الحفل ويحله، كل بنت تفتخر بظلها عقودك يوم ال المعزة في القصيدة يا ياعسى فرحك تدوم العمر كله أم احمد في فرحه شاركوها آل الصيلة في فرحه شاركوها لقبالتها الكل ينهض من محله والمنصة زلزلوها زلزلوها الشعر ما تصرفوا وتستقبلوها بنت شيخٍ تفتخر بلي وصلَّه مرحبا مليون مرة رددوها مرحبا ونسوقها بإنجال دلَّه والأميرة في فرح شاركوها، والأميرة في فرح شاركوها بنت شيخٍ يعقد الحفلة ويحلَّه كل بنتٍ تفتخر بصيتها الله عزوتك يوم الفرح ما تطيب إلا صدمت <تسجيل> اللي ينهض من محله والمنصه زلزلوها زلزلوها الشعر قمت اسفقه دقه وجله لاجل عينك وامري يا عين يعني اهلها الشعر قمت اسفقه دقه وجله لاجل عينك وامري يا عين اهلها لاجل عينك وامري يا عين اهلها هذه النسخة للاستماع فقط